هالعروسه نورت حفلها وتجمله انثروا عطر الفرح جاكم البدر بسماء جات شيخة الجيله هسه ما ضلت بهله تزهب أستاناها تزهب حلا والجمال بحسنها تقول الكريم اللي فتح للكرم باب وعطاه شيخ عز والنعم فيه راعى له تعتزي باخوانها بحزه الوقت وعناه الصقور اللي على العز دايم مقبله تفتخر في ساسها ضم تسعس ودراه مجدهم مشهود والطبيب وتمسلها التوزيان اطفوا ونور الحفل نورها ضياه، هالعروسة نورت حفلها وتجمله شرفت والعز قدامها تملأ لا محلا ساره بدات والسعادة محملة تم يخبس من العز ياسها اقضي مدى اجدهم مشهود